בסרטון זה ברצוני להתמודד עם שאלה נחשבת די קשה עבור תלמידי פיזיקה בשנה הראשונה. בעצם סביר להניח שלא יצפרו מלכם לפתור שאלה כזאת בקורסים בשנה הראשונה. תכף שיצפרו זאת מלכם בשנים מתקדמות יותר, היא בונוס. בכל מקרה זאת שאלה מעניינת. מה שנעשה הוא רקטה ממישור משיפה. רקטה ולא טיל, אזכיר משהו זה אחר כך. אולי אתם בצלש לגבע, צייר זאת בירוק, זאת גבעה. נגיד שאנו בצלע של הגבעה, ונגיד שאנחנו יודעים מה השיפוע של הגבעה. השיפוע של הגבעה הוא 30 ביחס לאופק. זה אופק, כן. זה השיפוע של הגבעה. אם נשגר הקטע במהירות של 10 מטר לשנייה. נשגר אותה במהירות של 10 מטר שנייה, ובזווית של 15 מעלות ביחס לגבעה. זווית של 15 מעלות ביחס לגבעה. למה זאת שאלה קשה יותר? מאשר שאלה רגילה של תנועת כלים. נחשוב על זה. הרקטא תשוגר ולבסוף היא תנחת בנקודה מסוימת על הגבעה. אנחנו לא יכולים לחשב בפשטות את זמן השאייה שלה באוויר בעזרת מהירות האנכית, כי אנחנו לא יודעים מהו היתק האנכי שלה, אלא אם כן... אני יודע באיזה מרחק על צלע הגיבה יתנחת. תנחת. ככל רחוק יותר על צלע הגיבה, היתק האנכי שלה יהיה גדול יותר. עלינו לחשוב על היתק האופקי ועל ההנכי בעת ובעונה אחת. בהמשך תראו איך עושים זאת. אני מניח שהדבר הראשון שנרצה לעשות תמיד, כשננסה לפתור שאלה מהסוג הזה, הוא לפרק את המהירות לרחיבי האופקי וההנכי. הרכיב האנכי של המהירות הוא הערך המוחלט של המהירות הכוללת 10 מטר לשנייה כפול, כאן צריך להיזהר, לא כפול לסינוס של 15 מעלות, אלא סינוס הזווית ביחס לאופק, כמו כפול סינוס 456 מעלות. הסברתי זאת בפירות בסרטונים קודמים, לא הוחזור על זה, כדי לחסוך זמן. צריך לזכור את הטריגונומטריה. אם נרצה לצייר את הרכיב האנכי, זה יראה ככה. זאת הזווית, הסינוס של 45 מעלות שווה לצלש שממול, חלקי היתר, או היתר כפול הסינוס של 45 מעלות שווה לרכיב האנכי. זה נובע מזה. תמחק חלק ממה שציירתי, כדי שזה יהיה יותר ברור. הרכיב ההופקיש למהירות לפי אתו הגלון אשר קפוץ לקוסינוס של ארבעים וחמש מעלות. עכשיו נחשוב מה את הקופקי? אשתמשי אחר בנסח שקיבלנו, בסיוטונים קודמי. את הקופקי הוא המירוד, שליח. אעשה קודם את את האנחי, את האנחי. יכולתי לעשות קודם את העתק האופקי, אבל העתק האנכי שווה למהירות האנכית ההתחלתית, שהיא 10 כפול סינוס 45 מעלות. דרך אגב, ניתן לכתוב ושאירות את ה-R 45 מעלות. סינוס 45 מעלות שווה לשורש של 2 חלקי 2, גם כל 45 מעלות שווה שורש 2 חלקי 2. שני הערכים האלה הם 10 כפול שורש 2 חלקי 2, שזה 5 כפול השורש הריבוי של 2, כל הדבר הזה הוא 5 כפול השורש הריבוי של 2, 2 מטר לשנייה. זאת המהירות האנכית של השידוע, גם המהירות של השידוע, היא 5 כפול השורש הריבוי של 2 מטר לשנייה. percentage פשת קסת את העניין? בכל מקרה, אנו מדברים על ההתקת הנכי. ההתקת הנכי שווה למהירות ההתחלתית, 5 כפול השורש הריבוי של 2, כפו השינוי בזמן, ועוד התאוצה. אני יודע מהי התאוצה. התאוצה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה. כתוב פחות 9.8, לא הכתוב את כדי לחסוך במקום. כפו השינוי בזמן בריבוע. כל זה 2. קיבלנו את הנוסחה הזאת בסרטונים קודמים, במיוחד באחרונים כשצגנו בתנועת כליים בדו מימן. זה נותן לנו את היתק בכיוון Y. אני יכול לפשט זאת במי קצת. היתק בכיוון ההנחי שווה ל-5 כפול השורש הריבועי של 2, כפול ΔT כפול השינוי בזמן. פחות 4.9 כפול השינוי בזמן בריבועי. יש לנו את הנוסחה הזאת, הנותנת לנו את העתק ההנחי כפונקציה של הזמן. נעשה עכשיו את העתק האופקי כפונקציה של זמן. העתק האופקי שווה למהירות האופקית ההתחלתית, שהיא 5 כפול השורש של 2 כפול השינוי בזמן. מה נעשה הלאה? לחפש את הקשר בין העתק האופקי לבין העתק האנכי הקשר ביניהם קשור עם השיפוע הזה את מקום הנחיתה נגיד שלבסוף הרקט הנוחתת כאן פה הוא נמצא את העתק קנחי. ואת העתק האנכי ומה הקשר ביניהם? אם זה המקום בו הרקט אז זה צבע זה יהיה כאן העתק ההנחי שלנו. זה הגובה שילטה והעתק האופקי יהיה כאן. המרחק הזה כאן. זה העתק האופקי שלנו. מהו הקשר בין העתק ההנחי לבין העתק האופקי? אני יודעים שהזווית הזאת היא 30 מעלות. ששתמש בתרגונומטריה קשר יש המשולש ישר זווית, צריך קשר בין הצלע שממול הזווית לבין הצלע של ידה. הפונקציה המקשרת בין הצלע שממול הצלע של היד הוא הטנגנץ. אנחנו מקובלים שהטנגנץ של 30 מעלות שווה לערך המוחלט של העתק ההנחי חלקי הערך המוחלט של העתק האופקי. הטנגנץ של מעלות, שווה לסינוס של 30 מעלות, חלקי, איך çıktı זאת של מעלות, שווה, וסינוס של מעלות, חלקי קוסינוס של 30 מעלות. LOT折עת זאת יותר ברור, הסינוס של 30 מעלות שווה חצי, זה שווה חצי, קוסינוס של 30 מעלות, שווה לשורש הריבועי של 3, חלקי 2, זה שווה חצי כפול 2, חלקי השורש של 3, דמארח אחד, פל' קאשושו ויבויישו שלוש. א' הוא מוקדש לאיתך אנחין, ו' קא' הוא מוקדש לאיתך אופקי. דוא איתך אופקי כאן. ספרו לאחד, פל' קאשושו ויבויישו שלוש. זה נותן לנו, תקשורת נאיתך אופקי, ובו נאיתך אנחין, ו' נאיתך אנחין, ו' אופקי. אנחנו יכולים להשתמש נראה איך את זה. נכתוב זאת בצורה מפורשת. נעשה זאת ככה. נעשה פה מכפלה בהצלבה, שזה כמו להכפיל את שני אגפים, שורש הריבועי של שלוש בערך של העיתק אופקי. מקבלים שורש ריבועי של שלוש תופו לערך המוחלט, שניהם חיובים, נכתוב זאת ככה. כפול הערך המוחלט של העיתק ההנחי שווה לערך המוחלט של העיתק האופקי. זהו זה. יש לנו קשר בין האורחים של שני הווקטורים האלה. ניתן להשתמש בקשר הזה כדי להציב אותו במשוואות שיש לנו מקודם. המשוואה השנייה הזאת, כאן, יש משוואה שנייה אומר שהרכיב העופקי של ההיתק שווה ל-5 כפול השורש היבואי 62 כפול שינוי בזמן. דרך אחרת לראותות, אם נחלקת 2 אגפים ו-5 כפול השורש היבואי 62, נקובץ שהשינוי בזמן שווה לרכיב העופקי של ההיתק חלקי 5 כפול השורש היבואי 62. אני יודעים גם שהרכיב האופקי של היתק שווה לשורש הריבועי של שלוש כפול הרכיב האנכי של היתק כאן כתבתי את סימון הערך המוקלט, מפורשות כשאני עוסקים ברכיב האנכי אבל ברכיב האופקי ניתן לכתוב את זה ככה או שזה חיובי או שזה שלילי ומבטא גם את הערך וגם את הכיבון נחזור לכאן ברור שבדרך בו ציירתי את זה שניים בעלי ערכים חיוביים זה היתק קטעי מעלה בכיוון האנכי אז זה חיובי לפי המוסכמה שלנו התנועה ימינה וזה גם חיובי לפי המוסכמה שלנו ניתן לכתוב זאת מחדש כשווה לשור שריבוי של 3 כפול היתק האנכי כל זה 5 כפול לשור שריבוי של 2 סיבה שהסיתי את כל זה, כי שביתו זה, מחקל התמידה הזה, מחקל את כשר, בנאיתך אנחין, ולבניתך אופקי, ודגמחקל התמידה. אל איחה לבניתך אופקי, יש דנאי נזמה. אז מין זה? זה עכשיו אופקי. נשתמש עכשיו במשברה, המיקוד של האיתיקה הנACHI, כ של הזמן כדי לקבל את האיתיקה הנACHI נאסז את, כל זה كان, במקום דל תתי למשברה של מהרה, כתב זה בגודל, שולטים שזה מקביל של كان 5 כפול לשורש הריבואי ששתיים, כפול דלטהT, זה 5 כפול לשורש הריבואי של 2, 全 endroit זה דלטהT, 5 כפול לשורש הריבואי של 2, כפול דלטהT, דלטהT שובל לשורש של 3, כפול העיקקal האנחי, ובעצם הערך המוקפט של העיקק הע然אי, חוקיי 5 כפול לשורש של 2, זה זה. אפשר להסתכל על המשוואה הזאת, נשתמש במשוואה הזאת, זה פשוט יותר, הזlement מינוס 4.9 כפול דלטה T בריבוע, דלטה T בריבוע זה הדבר הזה בריבוע, כתוב זאת, אני רוצה לדלג על יותר מדי שלבים, דלטה T הוא השורש הריבועי של 3 כפולה כל זה חלקי 5 כפולה שורש של 2 בריבוע. מה זה נותן לנו? יש לנו ריבועית, פעלת משתנה אחת, ניתן לפתור אותה. מחדש, יש לנו את התך אנחין שבע, יש לנו חמיש, קופול השורש של יבוי של שתיים ובמהן? כזו הדגשה אמינה, ניצם צמנים, נפולים התשורש של יבוי של שלוש, קופול את התך אנחין, ארה המוקלט של התך אנחין, זה מתיחשש לא, ארה המוקלט. למה שיאני, שיש תמים לשים לנו זה? עשינו זה השורש הריבועי של 3 בריבוע, כלומר 3 כפולי תקע אנכי חלקי okay, 5 בריבוע, כלומר 25, כפול 2, שורש הריבועי של 2 בריבוע, 25 כפול 2 שווה 50, בואו נפשט את זה, עוד קצת, תקציב את זה אגפים, תתוב 1, 0 שווה לשורש הריבועי של 3, פחות, כופל את התקרה. צענו זה משני גופים. זה שורש הריבוי חות אחד. כופל את התקרה. זה שורש הריבוי ששלוש. של חות אחד. כופל את התקרה. ואז כל הצלק הזה, בקוד אבן הקדמתו יש כופור שלוש ברקע חמישי. נוציא גורם משותף, אחד מה-SY האלה, אחד הווקטורים נעשה זאת באותו מקום אני רוצה לדלג בשלבים השורש הריבועית של 3 פחות 1 פחות 4.9 אותו בכל באותו צבע נעשה זאת ככה השורש הריבועית של 3 פחות 1 פחות 4.9 כפול שלוש כרוצי חמישים כפול אחד מאלה, כפול היתק האנכי. עצינו את אחד היתקים האנכיים כגורו משותף, עצינו את אחד מהם חוצה, הרחיב האנכי של היתק יכול להיות, יש לנו מכפלה של גורמים משווה ל-0. היתק האנכי יכול להיות 0, זה בסדר, כי בתחילת המסלול היה לנו היתק אנכי יחס, בדיוק איפה שיתחם. זאת לא התשובה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים את היתק האנכי הזה. או שזה 0, תשובה מובנת מעליה, או שכל הדבר הזה שווה ל-0. הפתרון של זה פשוט. שורש הריבועי של 3 פחות 1 פחות 4.9. חשב את כל זה, תשמעת סוף תכתוב שוב את הכל. שורש הריבועי של 3 פחות 1 שווה 0 קודש 7 3 2 0 5 הגדל לเอפס 0732 שבע שלוש שתיים. כן זה אפס נקודה שבע שלוש שתיים. זה חלק הזה. ואז 4.9 נקודת תישר. של זה קצת כפול 0.294 אפסים כדי שיהיה ברור כפול העתק הענפי כפול העתק הענפי גם זה יכול להיות 0 או שזה 0 או שזה 0 כשזה 0, זאת התשובה מובנת מעליה זאת, זאת התשובה המעניינת נוכל להוסיף את זה לשני 0.732 שווה מינוס 0.294 כ full איתי כאן נחית. אנחנו ליקרת הסופ. אגפים ו- 0.294. F592 תישאר חיובי. כהישיש של דקות ascending תואוד שקטית. חליקת שני אגפים ב- f ונקבל את היתק האנכי. אפשר להתחיל להביע יש לנו 0.732 חלקי 0.294 מקבלים תקן הכי של 2.5 מטר בקירור בעצם 2.49 מטר בקירור זה שווה ל2.49 מטר זה עכשיו ניתן את ה-HTK-A זה יודים כי יודעים שה-HTK-A שווה ל-3 כפול ה-HTK-A חשב זאת זה ה-HTK-A נחביל לפגשור של ה-HTK-A נקבל 4.31 נטר קיבלנו את ה-HTK-A ה שווה 4.31 זה שווה 4.31 נטר אפשר לדעת מהו ההתק כולל בכיוון ההנחי ובכיוון האופקי אשאיר את זה לכם אם ירוצונכם לדעת איזה מחקה לגיבה הרקטה הגיע ניתן להשתמש בשני הערכים האלה למשפט פיתגורס על מנת לקבל את היתה של המשולש ישר הזווית עכשיו להבדל בן רקטה לטיל טיל הוא מונחה ואחר שיגורו אפשר להנחות אותו יש לו מנוע והוא יכול לעוף לרקטה לרוג יש רק מנוע טלק ואין לה יכולת המחיה אי לשנות את תעופה לאחר שיגורה אכן רקטה יותר מותימה בווידאו